pa just sulle, siellä tota, kameran toisella puolella. Tervetuloa kellari liveen. Tänään ei pelailla videopelejä niin kuin me normaalisti pelaillaan, vaan tänään puhutaan vähän läheisyyden väkivallasta. Tota, me ollaan Poikeen puhelin ja tänään meillä on vieraana Hanna Kommeri. Halko, Hanna kertoa itsestäsi ja tästä kampanjasta vähän? No kiitos ensinnäkin kutsusta tulla tänne. Tosi Olkaan kiva näin. olla täällä. Joo, mä olen siis Hanna Kommeri, mä työskentelen Maria-akatemiassa. Mä oon siellä kehittämispäällikkönä ja mun iso ty työsarkani siellä on, on toimia ehkäisevan väkivaltatyö vastaavana ja, ja tehdä erilaisissa toimintamuodoissa työtä. Ja meillä kohderyhmänä on tytöt ja naiset, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Ja yksi osa mun työtä on myös tämmöinen vaikuttamistyö ja halutaan tehdä paljon tekoja sen, että et me voitaisiin ehkäistä väkivaltaa ja ja tänään kiva, kun voin kertoa myös tästä mm. Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanjasta. Se alkoi siis kuukausi sitten ja, ja näkyi silloin tuolla, tuolla tota kadun varsin mainoksissa. Ja nyt toivottavasti pitkin syksyä menee sitten läpi myös eri oppilaitoksissa. Ja että tästä asiasta voitaisiin puhua kouluillakin, että vaikka aihe on vähän vaikea, mutta että, että me kuitenkin löydettäisiin niitä tasoja, millä siitä voisi yhdessä jutella ja, ja pohtia myös sitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä asioita sen eteen, että kenenkään ei tarvitsisi kohdata sitä väkivaltaa. Ja tämän kampanjan nimi on Rakaskin ihminen voi satuttaa. Ja tavoitteena tässä on paitsi antaa tietoa lapsille ja nuorille siitä, mitä lähisuhdeväkivalta, mitä väkivalta ylipäätänsä on niin myös vaikuttaa tietysti, että aikuisetkin saa tietoa. Että ei nämä ole aikuisillekaan helppoja juttuja. Ei, että, melko, että, me tarvitaan kaikki niin kuin lisää ymmärrystä tähän aiheeseen, mutta että tärkeänä myös se, että, että me halutaan tuoda tietoa siitä, että mitä sitten, kun tarvii apua. Että on tosi paljon niitä tahoja, jotka auttaa ja, ja jossain sellaisia aikuisia, joiden kanssa voisit miettiä, että mitä sille asialle voi tehdä, jos on itse kohdannut väkivaltaa tai jos on itse toiminut väkivaltaisesti. Että että, että nämä molemmat puolet on hirmu tärkeitä ja molemmista näkökulmista on apua saatavilla. Ja, ja ylipäätään se väkivalta ei lopu, jos sekä niitä, jotka on kohdannut väkivaltaa, tai ne, jotka on toiminut väkivaltaisesti, ei saa apua. Eli, eli siinä mielessä tosi tärkeää korostaa aina sitä, että mole, molemmat tarvitsevat apua. Mutta tässä kampanjasta, tämä on tämmöinen idea, että, että sä voit miettiä niitä asioita, sun yhden käden sormilla. Tässä on tämmöinen put finger down-idea. Viisi sormea, mikä ehkä joillekin voi olla tuttu. Tuttu on tullut ehkä tuolta somesta vastaan erilaisissa teemoissa. Mutta tässä oli nämä ideat. Idea, viisi, viisi sormea kertoo, kertoo tarinaa siitä, että jos sä oot kohdannut väkivaltaa, niin ehkä mm. sitten sä lasket yhden sormen. Ja nämä asiat oli, että, että laske sormi, jos sä et voi olla oma itsesi kotona. Joku saa sut tuntemaan itsesi arvottomaksi. Tuo pelottaa kotona koulussa tai kavereiden kanssa. Susta ei pidetä huolta tai sun kehosi koskemattomuutta on loukattu. Mm. Ja nämä ovat nyt esimerkit viisi, viisi asiaa, mutta tietysti ne voi olla jotain muuta. Mutta tällä halu halutaan niinku tällä kampanjalla herätellä, että muun mm. muassa tällaisia asioita ne voi olla. Ja se väkivaltahan voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ja ehkä helpompi meidän on tunnistaakin sitä fyysistä väkivaltaa niinku ylipäätään. Et tietysti se henkinen väkivalta. Se jättää sellaisia jälkiä meidän sisälle, mitkä enää ulospäin, mm -hmm. ja sen takia sitä mm -hmm. voi olla joskus vaikea tunnistaa. Kyllä. Ja sehän on, joo, tosiaan niin kuin mm -hmm. klassinen jaattelu, että niin kuin henkisen ja fyysisen väkivallan niin kuin mustelmat paranee monesti, mm -hmm. mutta ehkä mm -hmm. ne henkiset tarvet ei välttämättä koskaan. Joo. Joo. Ja eikä ne ole aina mm -hmm. mene ikäväkyä yhtään. Just niin. niin, sitä voi kysyä, että voiko se olla niin kuin fyysistä väkivaltaa ilman henkistä väkivaltaa. Mm -hmm. että, yeah. että, että, että, että nämä on vähän sellaisia asioita, että näitä ei voi kauhean mustavalkoisesti miettiä, mm. kuten ei myöskään, niin kuin jos ajattelen niin väkivallan kokija tai väkivallan tekijä, mm. niin aika usein siinä on ne molemmat puolet nähtävillä. Ja itse kun olen tehnyt pitkään työtä nyt niin tästä näkökulmasta, että, että nimenomaan, se tekijyys on siinä keskiössä ja, ja haetaan apua siihen, että ei enää toimisi väkivaltaisesti, niin kyllähän siellä taustalla näkyy se oma koettu väkivalta. Se on hirmu tärkeää, että, että sen takia meidän täytyy panostaa lapsiin ja nuoriin, että lapset ja nuoret ei kohtaisi sitä väkivaltaa, jotta he eivät sitten jossain vaiheessa elämää päätyisi käyttämään. Me puhutaan tällaisesta kuin ylisukupolvisuudesta, että mm -hmm. vähän niin kuin mitä sä halutaan antaa perinnöksi omille lapsillesi, niin varmasti ei ainakaan sitä väkivalta perintöä kukaan meistä halua antaa. Ja sen takia meidän täytyy tehdä paljon sellaista tiedostamistyötä, koska, koska se on joskus vähän semmoinen piirretty viivakin, että milloin joku toiminta on väkivaltaa, jos puhutaan siitä henkisestä väkivallasta. Että, että, että siksi, siksi täytyy lisätä ymmärrystä ja väkivalta teemana ei ole niin vain joidenkin ihmisten ongelma jossain, vaan mm. tämä koskettaa meitä kaikkia ja, ja meidän kaikkia on viisasta miettiä näitä teemoja. Kyllä. Sen verran tosiaan myös ehkä disclaimerinä, että tosiaan aihe voi olla rankka tai raffikin, Älä jää näiden asioiden kanssa yksin. Siellä meidän botti pommittelee tuommoista linkkipakettia, niin sieltä löytyy sitten lisäinfoa. Tai sitten voi vaikka soitella meille poikien puhelimeen. Jos tulee kysymyksiä, niin sinne chattiin voi myös kommentoida, me sitten niitä nostellaan sieltä Jep. tänne meidän keskusteluun. Pitäkää itse ne turvassa siellä chatissa. Älkää heittäkö sinne ehkä kaikkein henkilökohtaisimpia Joo. juttuja vaan. tukaa sitten. Soittelemaan tai tuonne meidän poikeinpuheen.fi-osoitteesta löytyvään chattiin. Se on tietoturvallisempaa Twitchin chatti, Kyllä. kun on kaikille nähtävissä. Leip. Erittäin hyvä. Tota, väkivaltaa voi tapahtua oikeastaan ihan missä vaan, mutta mitä sitten, jos tätä väkivaltaa tapahtuu vaikka kotona? Et niin kuin. Mm. Mitä, mitä, mitä pitäisi, vaikka, jos se jos koet väkivaltaa kotona, mitä, mitä pitäisi toimia? Mitkä niin, jos lähtee vaikka siitä, että kotihan periaatteessa pitäisi olla se kaikista turvallisin mm. paikka, missä ei mm. pitäisi tapahtua mitään pahaa. Mm. Sitähän me kaikki halutaan. Että Kyllä, jokaisen ei, koti on että Siellä ei tapahdu mitään pahaa. Mutta sitten joskus siellä voi tapahtua. Ja, ja joskus voi olla vaikea vaikka päästä jäljelle siitä, että, että siellä voi olla vähän huono ilmapiiri, mm. niin kuin, ei, oikein, ei ole oikein kiva mennä vaikka koulun jälkeen kotiin. Se siellä siellä voi johtua vaikka siitä, että vanhempien välillä on riitaisaa mm, ja joutuu kuuntelemaan ehkä vanhempien välistä tappelua. Ja sekin on kauhean tärkeää tietää, että myös vanhempien välinen väkivalta tai, tai ei turvallisen kuuloinen riitely on asia, joka, jolle altistuminen on vahingollista myös, myös lapsille, eli, eli mm. sikäli on ihan ymmärrettävää, jos se tuottaa sitä turvattomuutta, koska tilanne on silloin turvaton, jos, jos siellä on huutamista ja raivoamista vaikka siellä kotona. Et, et ne asiat, mitä siellä kotona voi, että et kyllähän kenelle tahansa riitoja ja mm -hmm. tulee, niin me ei vältytä, että mm. elämässä tulee vastaan Kyllä, asioita, me ollaan niin kuin, eri mieltä ja joskus tulee riita ja, ja sitten se, mitä me voidaan niin kuin, siinä kohtaa tehdä, että me voidaan kelata takaisinpäin, että hei, että äsken tuon Riidan aikana. Mä sanoin sulle tosi rum rumasti, mm. mutta mä en olisi halunnut sanoa sillä tavalla. Mä haluan pyytää sitä anteeksi. Ja myös se, että, että joskushan vanhempi voi, voi myös jossain tilanteessa antaa sellaista palautetta lapselle, että se tuntuu lapsesta, inno että olipas mm. inhottavasti sanottu. Että jos siellä kotona on turvallinen ilmapiiri, niin lapsihan voi silloin myös antaa vanhemmalle mm. palautteet, että hei, tuohan tuntui tosi kurjalta. Mm. Että mulla tuli tosi paha mieli, mm. kun sä sanoit nyt tolle, että musta tuntuu, että sä haukut mm. mua. Niin silloinhan me voidaan käydä keskustelua. Mm. Vanhempi voi sanoa, että anteeksi, että Kyllä. en tietenkään tarkoittanut, että, mm. että olipas tosiaan kurjasti sanottu ja hyvä, kun sä sanoit siitä mulle, että mä en halua tehdä sulle tämmöstä. Mutta jos ei siellä ole turvallinen ilmapiiri, niin sittenhän täytyy vähän varoa, jos sua haukut tai mitä töidään tai nöyryytetään jotenkin siellä mm. kotona, vaikka sanoin, niin, niin jos ei ole turvallista sanoa takaisin, että toi ei tuntunut kivalta, niin sitten sitä joutuu vähän niin nielemään, joutuu elämään sellaisessa mm. ilmapiirissä, joka pikkuhiljaa haavoittaa ja sa satuttaa, niin kuin, jos etenkin sitä tapahtuu pitkäkestoisesti. Ja silloin olisi tosi tärkeää että ymmärtää, että silloin on kyse siitä henkisestä väkivallasta ja, ja silloin olisi tärkeää, että voisi jutella jollekin, onko se koulussa joku tai, mm. tai ottaa yhteyttä poikien mm. puhelimeen tai mikä se paikka yes, niin kuin, mm. niin kuin olisikaan. Että, että että ei jäisi yksin niiden mietteiden kanssa ja jos jää, se pohdituttaa, että se on vähän jotain niin outoa, niin aina voi vähän peilata jonkun mm. kanssa, koska, koska tota sitä voi vähän sokeutua. Ne no, voi vähän normalisoitua ne tilanteet siellä kotona. Ja tietysti ihan sitten myös fyysinen niin kuin, koskemattomuus, että, että että se, että jos sua otetaan rajusti kiinni tai, tai peräti tukka pöllyä, mit, mitä nyt ei varmaan nykypäivänä enää hirveästi tehdä, mutta että, Toivottavasti. Että, ei, et, heep, että niin että joidenkin tutkimusten valossa, lastensolukeskusliitto keskusliitto tätäkin vuosittain tutkii, että, että, että kyllä, kyllä sitäkin niinku jonkun verran tapahtuu. Onneksi tilastoissa me nähdään niinku, niinku tosi raju pudotus että 2000-luvulla ollaan tultu niinku hyvään, paljon parempaan tilanteeseen, mutta sitähän ei, ei myöskään pitäisi tapahtua ollenkaan tietenkään, että mm -hmm. kenenkään fyysistä. Koskemattomuutta rikotaan. Joten, joten jotenkin se arviointi sit itsellä aina, että tämä ei tunnu musta hyvältä, mitä, mitä mulle mm. tehtiin. Et se on aina totta, se tunne. T tätä myös että onko jotain mm. semmoisia niinku konkreettisia, että et jos meidänkin joku tätä katsoo ja rupeaa pohtimaan sitä, että et niinku se tun tunne, että et, et nyt ei tunnu hyvältä, nyt ei tunnu, kaikki ei tunnu ihan mm. niinku ok, että on jotain outoa. Niin, mutta onko jotain muita konkreettisia, mitä voi pysähtyä miettimään, että onko mun elämässä tämmöisiä juttuja? Hmm, joo, joo, ja jos saat, että nyt puhuttiin tavallaan sit kotiympäristöstä, niin. että tätähän voi tapahtua sit miss, missä Kyllä, mä niin voi, kai, ja niin. Mä ajattelen aina, että se mittari on niin että kukaan muu ei oikeastaan voi sulle sanoa sitä, että no eihän toi nyt tolta voinut susta tuntuu. Että sehän on aina totta, miltä itsestä tuntuu. Kyllä, mä niinku pidän sitä hyvänä mittarina, että jos itse jää semmonen olo, että jäipäs kurja Kurja olo tästä, että, että, että mun tekis mieli nyt kysyä, että mitä mm. tässä oikein tapahtu. Mm. Sehän on parhaimmillaan sitä, jos sä voit palata ja sit toinen saa sen mahdollisuuden sitä selvittää, mutta jos toinen vaan kieltää täysin ja sanoo just, mm. että ei susta voi tuntua tuolta, niin, niin se ei ole kyllä totta, koska mm, kyllä meitä jokaisesta voi tuntua aina siltä, miltä tuntuu. Ja, ja, ja jos jää semmoinen olo, että tämä että, että, että tilanne satutti mua joka, joko fyysisesti tai henkisesti ja Tee. siitä ei omalle vanhemmalle pysty sanomaan, niin, niin tärkeää, että voiko siitä puhua koulun terveydenhoitajalle tai, tai käydä jossain juttelemassa. MLLn lasten ja nuorten puhelin ja chatti on myös mm, semmoinen, missä mm, voi niinku nimettömästi kyllä. jutella monenlaisista asioista. Kyllä. kyllä. Ja sitten tuossakin, niinku, kun vaikka sitä perhedynamiikkaa ja sitten niinku lapselle ja nuorelle monesti se oma vanhempi on se niinku korkein auktoriteetti. Mm. Niin, oh, niin sitä monesti ei välttämättä edes ymmärrä, että niinku myös vanhemmat voi satuttaa. Mm. Ilman, että ne vanhemmat välttämättä edes tarkoittaa Joo. sitä. Siinä on justiinsa, niin kuin puhuit siitä, mm. tota, ilmapiiristä, mm. onko se turvallinen vai turvaton, että myös niitä vanhempia saa. Ei vanhemmat ole mm. täydellisiä. Ei missään just nimessä. ihmisiä ne on. Ne, joo, on. ja mun... mm. myös välillä kollata joistain asioista. Voisin kuvitella, kun ahistavaa vanhemmasta mm. ajatella, että hänen pitää olla täydellinen. Mm. Moni on varmaan yhdessäkin mm. mm. antaa sellaista mm. ilmapiirin näkökulmaa. Kyllä. Hylle. Ja toi ajatus jotenkin, että... Et me ollaan kaikki keskeneräisiä mm -hmm. ihmisiä mm -hmm. koko elämämme se, se, ja me ei olla koneita, että me tehdään mm -hmm. virheitä. Olennaista on se, että pystytäänkö me ottaa opikseen niistä virheistä yeah. ja onko se tahtotila kuitenkin sellainen, että, että mä en halua toimia sillä tavalla, että mä ketään satuttaisin. Mm -hmm. Ja jos mä oon toiminut, niin mä toivon saavani palautetta mm -hmm. siitä, jotta yeah, voin kyllä. sitten niin muuttaa sitä omaa toimintaa. Se. Sen takia mun mielestä mm -hmm. on tosi mahti, että, että siis sä puhuit siitä, että, että väkivallan tekijöitä teki vaan myös niinku mm -hmm. oikeus hakea apua. Mm -hmm. Et minä muistelen vanhoja kouluaikoja, että siellä siis, jos tuli tappeluita tai, tai niinku käytiin jonkun päälle, niin se oli sitä, että aina pysähdyttiin niinku miettimään sitä, että mitä se tyypille joka kimppuun on käyty, että mitä sille kuulee muuta. Ja sitten pelkästään niinku rangaistusta rangaistuksen perään ja eristämistä se tyypille, joka aiheutti sen, sen hommelin. Mm -hmm. Ei koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että minkä takia tämä teki tämmöistä näin. Ja mikä sai hyömää, mikä sai haukkumaan, että niin kuin jostain sekin on kummunnut ja se, että jos se vaan painetaan villasella, että no niin olepa hyvä, istu 15 tuntia jälkeen istunnossa, mm -hmm. Niinhän sitä tilannetta kun ihan okay, pahentaa vaan. Jaa. Jaa. Niin, niin. Vain. niin, sitä voi verrata vähän siihen, että tuollaisessa tilanteessa tavallaan, mm. että pistetään sellaisen tosi märkivän haavan päälle, mm. vaan niinku laastari. Mm -hmm. että, että toivotaan vaan, että se ei, että se ei niin kuin näkyisi siellä, nee. mutta että se, sehän pahenee. Se, Haava, jossa yeah. laitat sen päälle, päälle yeah. laastarin. Että, et, et kyllä tämä on hirmu nä tärkeä näkökulma tästä, että et jos joku toimii väkivaltaisesti, mm. lähdetään tutkimaan, että et mitkä ne syyt, mitä siellä, siellä taustalla, mi, mitkä aiheuttanut sitä väkivaltaista oireilua. Mm, se väkivalta yeah. on oire johonkin. Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttyä, ei, ei missään muodossa. Mutta niinku, niinku meidänkin työssä me pyritään ymmärtämään niitä juurisyitä, mm. että se ei tule tyhjästä ja, ja just niin kuin meiltäkin kaikki apua hakevat tytöt ja naiset on jossain kohtaa elämää itse olleet väkivallan kohteina ja, ja, ja se on voinut olla hyvin sellaista äh, hienovaraista tai sellaista ei ole edes tajunnut, että mm. aika moni sanoo, että vasta kun lähti työstää sitä asiaa, niin sitten onkin tajunnut, että okei, että että just vaikka se lapsuuden kodin ilmapiiri mm. onkin voinut olla tosi satuttava. Seepä. Se kokemus vaikka, esimerkiksi aika tyypillistä on näkymättömyyden kokemus, että sä oot ollut semmonen, äh, kaikki etenkin niiden vaikea, vaikeampien mm. tunteiden kanssa, niin ei hyväksytty. Saat hyväksytty silloin, kun sä oot kiltti ja reipas, ja suoriudut hyvin koulusta ja harrastuksista kaikki sujuu, mutta anna olla, kun sulle tulee joku vaikeampi, sun tekisi mieli raivota ja, yep. ja huutaa, niin mm ohje siinä kohtaa että sun pitää mennä omaan huoneeseen niin pitkäksi aikaa, kunnes olet taas kiltti ja reipas ja voit taas jatkaa suoriutumista. Että tavallaan se, että miten vanhemmat vois myös auttaa siinä tilanteessa. Se on ehkä vähän tuommoinen vanha-aikainen tapa. Ajatus sinänsä, että joku saa rauhassa rauhoittua varmasti on ihan hyvä. Mutta aika usein lapsi tarvisi tukea siihen, ettei ketään niin kuin laiteta yksin niiden vaikeiden tunteiden kanssa rauhoittumaan, mm -hmm. vaan siin sitten, että rauhoitutaan yhdessä mm -hmm. tilanteessa okay. ja mietitään, että miksi tämä harmitti näin paljon. Mutta jos ei ole sellaiseen saanut ikinä apua, että se, se, tavallaan se näkymättömyyden kokemus on sellainen, että mä en ole saanut olla Sella niiden kaikkien tunteiden kanssa olemassa, vaan maan tota, ollut rakastettu silloin, kun mä oon ollut tosi hyvin suoriutuva ja kiltti ja reipas, mm. niin se voi kasautua niin myöhemmin. Esimerkiksi sitten, kun vaikka omi omia lapsia, niin niiltä on tosi vaikea sit ottaa niitä tunteita vastaan, jos ei ole itse saanut koskaan sellaisia tunteita näyttää, yeah. ja sitten se voi näyttäytyä taas jossain kuormitustilanteessa, että ne ryöpsähtää ja tulee kauhet raivareita joissain kohdin, ja sitten ihmetellään, että mistä tämä oikein tuli. Kunnes rupeaa kelaamaan, että okei, että se johtuukin tästä, että näille on syynsä, näille mun vitsi, mä rupean miettimään mm. sitä, että, niinku, että kundit ei saisi niinku, vaikka itkee, mm. Niin mm. Ihan, ihan siis sama, että et, et sä oot ok, ok kundina ja sä oot ok poikana ja lapsena, jos sä et niinku itke ja mm. jos sä et vaikka näytä jotain tunteita, mm. että et se ei oo niinku, kundeen varten, mm. että on tyttöjen juttuja. Joo, Kieletään tosi iso slaisse sitä, mitä me kuitenkin mm. ollaan. Näempä. Siis todella että et siihen voi kuka tahansa eläytyy, jos silti kielletään kokemasta, tai yeah. näyttämästä jotain okay. tunnetta, että va vaikka se itku, mm. mikä, mikä viestii ensinnäkin hirveän paljon ja mikä voi, voi niin kuin parhaimmillaan auttaa tosi paljon myös, että ehkä niin kuin aikuisille myös, onko tämäkin joku tämmönen perinteinen, mitä usein on, että älä itke ja koitetaan saada äkkiä se itku nyt pois, niin, onko niin, se pois aikuisen altamana, pelästystä vaan ja nyt kiva just. nyt sä reipastunut, mm. että, että ehkä me ollaan vielä niin kuin opettelemassa kaikki tavallaan tätä, ta tavallaan, no ei tää kauheen, mm. niin, aika nuori tää tunteista puhumisen kulttuuri ylipäätään Noo, niin mian, on, tässä kyllä. meidän yhteiskunnassa, yeah. että, että, että et tiedettäisi, että okei, nyt sua itkettää mm, ja mm. oli se sitten mitä sukupuolta tahansa se, jota itkettää, että saa itkeä ja, ja saa tuntua mm. siltä ja sitten me voidaan taas mennä Jää, niin eteenpäin. Juuri joku itkeminenkin, niin sehän on ihan normaali kehon toiminta, mm. eihän se olisi olemassa, jos sillä ei olisi jotain funktiota, <laughs> Jaha, vähän just. sama kuin hengittäminen, ja. ei ihminen hengitä ja. turhaan, ja. joku joku ajatusa sillä ja. on, että, että ja. Ja jos se niin ei kehon normaali toiminta niin blokata ja estetään, niin kyllähän se nyt niin kuin, ja. Ei ja hyvääkään varmaan te. Eikä no, tänk no, Ei, no, no, no. Just näin. Olemme no, nyt tota, miten sitten, ollaan puhuttu paljon tästä niin kotona tapahtuvasta väkivallasta, mutta sitten tota, miten sitten esimerkiksi tota kaveri porukassa tapahtuva väkivalta. Ja siinä kun me tätä jaksoa valmisteltiin, niin siinäkin me esimerkiksi ajateltiin, että että joissain kaveriporukoissa voi olla niin, niin, niin, niin tietynlaisia dyna, dynamiikoita, että esimerkiksi joku työn, työn niminen on ihan niin, niin, täysin normaalia ja niin, niin OK-homma ok kaveriporukassa, mutta se voi muuttu väkivallaksi tosi nopeasti. Se saattaa olla jo väkivaltaa. No. Tai se, että, että onko tämä kaveriporukassa joku tyyppi, jota, mm. joka on aina niin kuin vitsiänsä niin. kohde. Että a, Aina toi sois, niin aina se on mm. tommonen tommone possaa, just näin, ja se on iso meidän vitsikoinen. Kyllähän se on tosi paha rupeaa tuntumaan, mitä väkivalta on, niin kuin, mm. Siis se on voiman käyttöä tapa mm. toista kohtaa, joka mm. ei halua olla siinä, mm. siinä tilanteessa, mm. niin jaa. Jaa. Karseet. Siis mm. sana vallan käyttö tai mm. väki, väkivalta käytetään väkisin <laughs> niin, sitä niin, vallan niin, niin, et, et, et, et, niin. et, että varmaan töönimiskulttuurista jossain vaiheessa mm. jo, jo päästäisiin mm. eroon että, et, et, et sen, seuraa ja saattaa huomata, miten nopeasti näkyy sen naamasta, jota on muka vitsillä alettu vähän tönnimään ja repästää repusta ja nakataan pipo johonkin ja yrittää vielä niin se hymyillä, että he he, mä oon tässä vitsissä mukana, mm. mutta siinä ei ole mitään hauskaa. Eh. Se, on, se on tosi väärin sitä kohtaa, joka joutuu nöyryytetyksiin kaikkien edessä. Mm. Ja, ja etenkin, jos siitä muodostuisi joku tämmöinen roolitus ikään kuin, että joku, niin kuin. Te puhuitte tavallaan, että joku on aina sen porukan vitti, mm. kävelevä mm. vitti, niin ja aina, että et jollain on mukaan oikeus aina arvostella jonkun ulkosta olemusta tai, tai kävelytyyliä tai mitä tahansa. Tämä kaikki on niin sitä tava, niin tavallaan sitä koskemattomuuden rikkomista. Et sä, et, et, et, et, et tästä täytyisi olla paljon enemmän jotenkin meillä vielä kouluissa niin tietoa ja puhetta ja et, et sen tietoisuuden lisäämistä. Että, että tämä kaikki tämmöinen satuttaa kyllä sitä, mm -hmm. joka joutuu sen kohteeksi, vaikka hän yrittää siinä tilanteessa näyttää siltä, että kaikki ok, että mä, näytän, mä niin säilytän kasvoni jotenkin tälle porukalle, että mm -hmm. mä en halua, halua niin näyttää niille, että tämä mua satutti. Et voi olla, jos aikuinen menee vaikka siihen väliin ja kaikki sanoo, että tämä oli leikkitappelu, niin sekin voi sanoa, että tämä oli mm -hmm. ihan leikkitappelu, ja tämä ei, ei mua haitannut tämä ollenkaan. Kyllä. Mutta kun se menee kotiin se kaveri, mm. niin sitä voi tosi paljon harmittaa. Miksi joka päivä tapahtuu yeah. mutta tämä sama juttu? Ja sen takia mä että aina pitää puuttuu, kun näkee. Ja, ja rohkeutta on niin myös lasten ja nuorten keskeen. Uskaltaa sanoa siinä porukassa, että hei, ja tämä ja nyt on tosi tyhmää. Ei, ei tehdä tällaista ja. kenellekään. Tai vähintään kääntyä sitten jonkun aikuisen puoleen. Mm. Tämä että, että -tä on sellainen asia, mitä me porataan aika paljon, että aikuisen velvollisuus on puuttuu kyllä. näihin tilanteeseen. Mm. Se vaatii ihan hirveästi sieltä nuorea, mennä mennään itse siihen väliin. Ja sitten siihen voi tapahtua, vaikka mm -hmm. mitä. Toivottavasti ei tapahdu. Mutta et, et... Toi on hyvä pointti, yeah. kyllä. Ajattelen samoin, että se on aina aikuisen, aikuisen tehtävä ja, ja koen myös, just niin kuin sanoin, että se vaatii ihan valtavasti rohkeutta, että sitten uskaltaessaan asettua ikään kuin vasta jos siinä on iso porukkakin mm -hmm. ja, ja silloin voi tapahtua myös asioita. Mutta... Mut just tää, että sieltä kouluista löytyy, sitten vapaa-ajalla, josta pyörii jossain, missä on, missä on muita aikuisia nuorisotaloilla tai muualla, no. että, että aikuisten on aina velvollisuus puuttua niihin tilanteisiin. Kyllä. Ja vaikka sitten tyyli, että ärkiskan myyjä tai stevari mm. tai joku, mm. eli ne jotka ei ole Helsingistä niin vartija, mm. <laughs> niin, mm. niin siis joku, joku jolla mm. niin kuin, on on silleen, että tavallaan se on niinku sen tehtävän ovassa paikan päällä niin silloin, silloin on kyllä tosi vahva velvollisuus puuttua mm. siihen tilanteeseen kyllä. kyllä kyllä just näin niin. juurikin näin mm. tota, sitten niinku me myös mietin sitä kulttuuria niin siis porukolla niinku aina niinku semmoisia omia on kulttuureja, kirjoittamattomia sääntöjä mm. Niin mistä sitten tämmöisen niinku kummu, mistä vaikka sitten se semmoinen, että niinku kaveriporukassa vaikka tönitään tai jotenkin ollaan töykeitä tai ilkeitä toisille, niin mistä sitten tämmöiset asiat kumpuaa? Se, toki siinä on just sitä niinku vallankäyttöä, pitää se varmaan niinku suurimmassa osassa, on, mutta on, onko näinkin niinku opittuja juttuja vai. Niin tuskin kukaan herää silleen, että mä päätän olla nyt tosi ikävä mun kavereille. Nee, Seuraavan nee. kolme vuotta mä kiusaan nee, tota tyyppiä yeah. meidän kaveriporukassa. Vai voiko se olla sitten silleen, että jos se niinku Töniä on, sille, että hän ei oikeastaan tiedä tai ymmärrä, että se tuntuu kavereista ikävältä, koska jos ne kaverit ei koskaan myöskään sanoa, että hei, voitaisko olla päivä tönimättä, olisi mm -hmm. kivaa. Joo, niin kuin... niin. jos leikkiä mm. nyt tästä, että, että tämä, tämä, joka on saattanut saada sitten jotain huomiota sen avulla, että hän mm -hmm. on nyt sitten tönnynyt ja kantanut sitten tällaista roolia mm -hmm. siinä, että, että jotain jotain hän vahvistaa itsessään sit sillä ja todennäköisesti ei, ei tosiaan tiedä toimivansa sattavasti, mm, väkivaltaisesti. Just. Juuri niin hän todennäköisesti mm. ei aamulla herätessään mieti, että oh, oh, <tos> <tos> tota. Kenekään tänään <tos> Kyllä, et, Jos että tulikin kukaan. Ja tietysti se, että usein se auttaa, jos ymmärtää toimivansa väärin, mutta tietysti öh, Kaikkihan ei vaikka heille sanotaan, että, mm. että, että sä toimit väärin, että tälle täytyisi nyt tehdä jotain. Jos et sä ota vastuuta, jos sä, sä ulkoista, että, mm. että, että nää mä toimin silleen, koska nämä muut teki taas jotain. Että vasta silloin, kun pystyy itse ottamaan vastuun, niin pystyy muuttamaan sitä toimintaa. Kyllä. Että niinhän se on aika monen muunkin asian. On se joku huono tapa tai Päätä joku toinen mm. sanoo, että älä syö enää karkkia, tai älä suo, syö enää limua. ehkä älä juo limua. Mikä vaan, että jos se on joku ulkokohtainen ohjeistus ja sä et sitä sisää. Mm että mun ei tarvitse mm. välittää tuosta neuvosta nyt, koska ei se oikeastaan koske mua, yep. niin silloin on aika vaikea muuttaa sitä toimintaa. Mutta jos mä ajattelen vaikka nyt niinku tätä työtä, mitä itse teen, että, että, että sitten kun ihminen ymmärtää, se on antanut nimen sille omalle toiminnalleen, Antanut sille nimen, että se on väkivaltaa ja mä en enää halua toimia sillä tavalla, niin me ollaan aika paljon pitemmällä siinä. Sitten mietitään keinoja siihen, että miten toimitaan sitten väkivallattomasti, mutta jos ei ollenkaan ymmärrä toimivansa väärin. Ja sen takia tätä tietotyötä, tätä tiedottamista ja viestiviemistä meidän en tarvii tätä viestiä viedä, kun tämä ei ole ollenkaan selvä asia. Tämä on varmaan ollut niinku, aina tavallaan nämä tietynlaiset tematiikat niinku, nou, nousee lasten ja nuorten keskuudessa. Tulee mieleen paljon sellaisia kirjojakin, missä on aina joku hahmo, joka kiusaa mm. ja joku, jota kiusataan. Mm. Ja, ja nä, näitä oh. asioita käsitellään myös paljon niinku, kirjallisuudessa. Tämä että, että tota, on vain sellainen asia, miltä me, me ei voida niinku, sulkea silmiämme, koska tällä... Tätä ei saa, saisi antaa tapahtua ja mm. me nähdään, että sitä tapahtuu, mm. mutta koko ajanhan aikuiset koittaa miettiä mm. näitä toimia, että miten me saadaan tämä väkivalta loppumaan. Mm. Yeah. Ja sitten niin myös tavallaan tähän jotenkin ehkä niin kuin omassa päässä ainakin niin kuin kytkeytyy ajatus just siitä, että myös niin kuin saa sanoa, kun se tuntuu pahalta. Mm. Oli se kyse että vaikka työn ihmisestä tai jos niinku ryhmässä on vaikka joku tietty tapa puhuu muista ihmisistä, vaikka halventavasti, mm. vaikka se olisikin vaan vitsiä ja läppää, mm. niin jos se tuntuu susta pahalta, niin siitä saa myös sanoa. Niin kun, varsinkin jos ne on kavereita, jos sä koet vielä ne on niin tosi hyviä ja niin mm. läheisiä kavereita, ei ne kaverit välttämättä aina edes tajuu, että heitä mm. saattaa loukkaa jotakuta. Mm. Esimerkiksi vaikka, esimerkkinä niin kuin joku homottelu, mm. että siinä kaveriporukassa onkin vaikka se yksi homo, niin, tota, ei ne muut kaverit välttämättä varinkaan jos ei ole niin vielä tullut, niin kuin, mm. niin kuin, kertonut heille asiasta, niin se saattaa tuntua pahalta, mutta just että, niin sanottaa myös sitä omaa, että tämä tuntuu nyt musta epämukavalta, että voidaanko niin kuin, lopettaa halventavien ja. sanojen käyttöön. Ja. Ja ennen kuin ja. kukaan miettii, että, no, että sehän nyt on vaan läppäin, että mm. nyt vaan on niin miettikää hän sanaa. Mm. Mm. Just Siinä ei kovinkaan monta vuotta mennyt, kun sanotaan, mitä vaikka 2019 mm. suunnella mitä Black Lives Matter mm. käyntiin, niin se pari vuotta niin soi maailmanlaajuisesti, että niin mm. tiettyä termiä mm. ei vaan enää käytetä, Kyllä. se ei ole ok. Mm. Se, se, se on niinku kaikkialle mm. vahvasti levinneenä, mm. koska se satutti jotakin. Mm. Mm. Niin, sama, niin kuin, että tavalla, sama muutos voi tulla ihan minkä tahansa yeah. sanan tai mm. käytöksen kohdalla, että siinä mm. joku tosi äänekkäästi mm. sanoo sen, että ei ole enää okei. Okay. Kyllä, ja. joo. No siinä on hyvä esimerkki. Mm. Tosi, ja. tosi niinku Jaa. vahvaa toimintaa. Ja. Ja se on hyvä ja niinku mahtavaa nähdä niinku jotenkin, että kehitys myös kehittyy. että, että niinku Pystytään myös ottaa niinku, vastuunista niistä sanomisista Jaa. ja päättää, että hei nyt ei käytetään tätä Jaa. sanaa, se ei ole enää cool. Ei ole koskaan ollut cool. <täriskohdista> ei, mutta nyt mä oon tietoisin siitä, että joku kyllä. sanoo sen yeah. ihmiset pysähty miettimään. Ja se, että mihin se kehitys menee, niin vaikea sanoa yeah. toivottavasti hyvään suuntaan. Yeah. Meillä, Discordissa, yeah. meillä siis on hieno Discordin mainospuhe, okay. ding, ding, ding, ding. niin siellä joku siis vähän ehkä vitsiä pohti, että onko pieni vihreä mies jossain vaiheessa, niin kuin sellainen termi, että sitä pidetään loukkaavana, niin mm. se voisi olla, niin kuin, mm. ei nyt, ehkä pieni vihreä mies, mutta se, että, että se ymmärretään, että se on loukkaavaa, että sä tönit sitä kaveria mm. tai, tai sanot silleen, että mm. en pidä sun pipasta tänään, mm. <laughs> jotain, yeah. jotain muuta. Mutta, se on, vaan, se on vaan sitä vailla, mm. että me pysähdytään mietitään mm. toisen viiviksi ja, ja kuunnellaan aset, sitä. mitä sä sanoit. Ja ehkä ja. tästä myös päästään, niin kuin mikä tulee kanssa, niin kuin on tosi iso osa niin kuin väkivaltaa ja henkisväkivaltaa, väkivaltaa, niin se rajojen asettaminen. Mm. Se, että mm -hmm. saa myös osalta asettaa niitä omia rajoja, ja. niin ja. On, koska jos sulla ei ole niitä omia rajoja, niin sittenhän se voi loukata paljon helpommin, kun sä selkeästi niin kun asetat, asetat ne, niin silloin se on ehkä... Helpompaa olla tulematta loukatuksi. Joo, toi rajat, toi mm. on kyllä niin tärkeä, tärkeä juttu. Ja sitten sit kun me puhutaan niin väkivaltateemasta, jos me puhutaan vihasta vaikka, mm. niin viha ja aggressio taas on sellaisia, mitä me tarvitaan esimerkiksi rajojen asettamiseen. Mm. Että et miten on niin kuin se, se semmoinen hyvä aggressio, miten se on sun itsesi puolella myös siinä kohtaa, kun sä sanot, että hei, tämä ei käy, että ei mulle voi puhua tällä tavalla, hei. että tämä tuntuu musta tosi pahalta, tai oot jonkun muun puolella, että, että sanot siinä kohtaa, että toi kuulosti tosi ikävältä, että, että, että mä haluan olla tällaisen porukas, missä puhutaan toisille tällä tavalla. Että, että tosi tärkeää se rajojen asettaminen, ja, ja tietysti sit, sit siinä voi näkyä, niin kuin, että ne omat rajathan on, voi, ne voi olla myös rikottuja tavallaan, että, mm. että silloin voi olla itse myös vaikea rajata, koska, koska mm. se voi olla pirstaleinen, jos on itse vaikka jotenkin, jos taustalla on vaikka itel sitä, että on kohdannut sitä satuttavaa toimintaa, niin, niin, niin silloin ne omat rajat voi olla aika sellaiset niin kuin häilyvätkin ja ei, ei oikein uskalla asettaa mm. niitä rajoja sille it, itsensä puolelle. Ja, ja silloin myös nämä viha- ja aggression tunteet voi olla pelottavia jopa, koska sitten aina pelkää, että et se on aina joku huono asia, mm -hmm. jos on vihanen tai aggressi mm -hmm. se aggressio nousee. Mutta et, jälleen niinku vaikka tuosta meidän työstä, si, si, siinä niinku tosi hyviä esimerkkejä niiltä, jotka on käynyt meidän ryhmätoiminnassa vaikka, että ne on niinku oivaltanut, että et miten tärkeä elämän voima on se viha ja, ja aggressio silloin, kun se on niinku hyvässä käytössä. Silloin kun se on hallitsematonta, mm. niin sit se on tuhovoima, mm. mutta että et, et se on meidän kaikkien sellaista eteenpäin vievää energiaa se semmoinen hyvä aggressio. Me saadaan paljon asioita aikaiseksi myös sen ansiosta, mutta, mutta tosi tärkeässä osassa on se rajojen asettaminen ja, ja sekä käy ihan yksinkertainen juttu, että siihenkin voi tarvii joskus jonkun apua, että, Kyllä, että ni niitäkin jää. voi jonkunkaan vähän miettiä, että miksi musta on vaikea rajata. Siihenhän voi liittyä monenlaisia, vaikka miellyttämistä. Sä teet aina muut, muiden puolesta tavallaan, että, että sä tulisit hyväksytyksi vaikka, niin sit, sitäkin voi pohtia, että miksi mun täytyy aina niin kuin venyä ja tehdä vähän yli jaksamiseni, jotta mä tulisin hyväksi Tai miksi mulla on sellainen tunne, että voi olla tällaisia oivalluksia myös siitä, että sekin on rajaamista ja, ja itsen puolella olemista. Kyllä, Joo, ne on ne rajat ja just niiden tunnistaminen niin. ja niin kuin tunteiden tunnistaminen myös on mm -hmm. niin kuin, tosi tärkeää. Ja jos mm -hmm. niin kuin on, on haasteita vaikka tunne-elämän tunne asioissa, niin tota, apua on saatavilla, mm -hmm. Et ei myöskään pidä jäädä yksin, yksin näidenkään asioiden kanssa. Että vaikka niin kuin monesti tunteet saattaa olla niin kuin jotenkin tosi, niin kuin, ne niin konkreettisia mm -hmm. asioita ja niitä ei välttämättä aina itse edes huomaa ja tajua, mm -hmm. että niin kuin, minkälaisia tunteita itsessään jyllää. Ja, ja just, että niinku miten ne tuntee niinku purkaen puitus niinku mm -hmm. sitä aggressiosta, vaikka mm -hmm. on niinku, hyviä mm -hmm. ja huonoja tapoja purkaa mm -hmm. sitä aggressiota. Jos mm -hmm. on huomaa, että puran niitä huonolla mm -hmm. tavalla, niin se on yleensä merkki siitä, että apua mm -hmm. olisi ihan hyvä, jonkinnäköistä mm -hmm. apua. Että... Jaa. Jaa. Jep. Mä en siis miettimään, miettimään tätä hyväksymisasiaa. Niin, mä en tiedä, oletteko törmännyt sellaisiin tyyppeihin tai tota, kaveriporukoihin, missä on on siis joku tyyppi mukana, joka ostaa sitä, niin kuin sitä hyväksyntää. Että se, se yksin jääminen on, on niin hankalaa mm. ja halutaan miottaa niin paljon, että sitten venytään ja poksutaan silleen, että, että siis, niin kuin, ollaan viettämässä kaveriporukua iltaa, niin se on aina silleen, että no minä ostan limpparit ja siipsit ja minä tarjon sulle sitä ja minä tarjon sulle mm. tätä ja se on niin kuin jatkuvaa. Mm. Ja, sitten, et, siinä, ja mä oon nähnyt vielä sen menevän niinkin pahasti, että, niin kuin, että se tyyppi ei enää oikein niin kuin, senä nää oikein tarjoamaan, niin tyypit menee se käsi ojossa, että mulla. Okay. Mm -hmm. tosi mulla. Niin kuin se rajat on ihan täysin mm -hmm. niin kuin pirstaleena, että se miellyttämisen nimissä siitä on tullut sen poruan niin säästöpossu. Okay. Mm -hmm. Joo. Joo, toi on hyvä esimerkki. Ja, ja miten se on sitten voinut kääntyä hyväksi käytöksi Good. tavallaan, sitten, yep. että, että, tota, oke, että joku heikko kohta, että okei hänen heikko kohtaansa onkin tämä, että hän, hän ostaa, ostaa niin hyväksyntää ja sitten mm. se muu porukka hyötyy siitä mm. tällä tavalla. Yep. Ja sitten jos tulisikin kohta, missä hän laittaa rajat. Useinhan ö, ympäristö älähtää silloin, kun joku laittaa rajat, mm. koska he ei mm. enää voika hyötyä yep. siitä yep. ihmisestä. Niin, niin, niin tässäkin tilanteessa varmaan sitten, että jos hän jossain vaiheessa olisikin, että hetkoneete. Eiköhän me laiteta, tota, jaetaan tämä summa, että kaikki voi maksaa mm, vaikka mm, näistä tilan tarjoiluista ja sitten muut että hei, come on, sä oot tarjon, aina, mutta mä en jep. enää tarjoa, niin jep. okei, susta ei ole hyötyy meille. Et siinä, siinä tulee niinku punnituksi myös, myös tota se, se ystävyys tai kaveruus, mm, mitä humpa. siinä sitten on, että, että tota, et hirmun tärkeä pohtia niitä omia lähtökohtia, minkä takia vaikka juuri. Mitä, mi, mitä mä teen oikeastaan, kun mä mm -hmm. teen tällaisen palveluksen joka kerta, että mä tarjoan mm -hmm. kaiken? Kyllä, et eihän se, niin kuin, se ei ole väärin, että jos sä oikeasti, siis haluat, haluat tarjota ja, ja se on niin kuin, että siinä kaveruudessa on kaveruudessa muutakin Joo. kuin Joo. vaan se, että, että sä olet se, joka maksaa kaikki kokemukset. Mm -hmm. niin Eihän siinä mitään, mitään jos sen haluaa tehdä, mutta jos se on tosiaan se, että se on automaatio, että ihmiset aina vain odottaa, että se on, se on että siinä, jos tosiaan, jos sanoo, että minen mm. halu, minen pysty, se reaktio on loukkaantuminen mm. siitä, että sä lopetat sun mm. arvokkaiden palvelusten mm. tekemisen, mm. että sä lopetat sun hyvän sen antamisen, mm. ja ihmiset yeah. loukkaantuu, niin mm. kyllä se kertoo jostain, että, että siinä ei ollut ihan tasa, tasan mm. mennyt nallekarkit. karketta. Yeah. Kyllä. Siinä suhteessa. Ja, ja, ja, niin. ja sitten ehkä tuommoisessa tilanteessa myös, että sitten nuoret, ketkä sit tavallaan niin kuin hyväksikäyttää sitä toisen anteliaisuutta, eihän ne välttämättä edes ymmärrä sitä, että mm -hmm. ei hyväksikäyttää, koska he, se tarjoaa meille. Ei, ei. Ei, ei me pyydetä, että ei se. Mm -hmm. niinku, en mä ota tässä, mä, mä, mä, mä otan kun se tarjoaa. Et myös niin kuin, näistä asioista just, niin kuin puhuminen on tärkeää, että ne nuoret myös sit ehkä ymmärtää, että heitä ei ole ehkä kuulla, että Kyllä. toinen niin kuin koko ajan niin kuin maksaa ei tavallaan, Jaa. mitä me tarjotaan, on sitten se meidän seura. Mutta niin kuin sanoitkin, että jossain tilanteessa se voi olla. Kunhan se on tasapuolista muutenkin kuin sitä pelkkää ostelua, niin ei syä, että mä kaikki mun kaveritaan, Mä en sieltä, mitä mä haluan. Mutta se on sitten käänteinen puoli, että ehkä se siitä se toisaalta voi tarjota isoja juttuja, että se on ihan ok. Mä haluan mennä katsomaan elokuvan mun kavereiden kanssa ja ne on kaikki. Varaattomia, niin, niin sitten mä maksan mm. ne liput, että me mennään katsomaan se mitä mm. Se on iso palvelus, mutta se ei ole hyväksikäyttöä, mm. koska siinä hyvä. on muutakin. Yep. Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä toi tarkennus. Yep. Yes. Totta, miten sitten... Tää, tää, on tää väkivalta, just niin kuin, niin kuten ollaan tässä jo keskustelussa todettu, että se on aika läpileikkaava. Niin leikkaa melkein läpi se, kaiken se ihmisen elämän. Se menee, menee ja menee tunteisiin ja käy kehon mm. niin tosi Tosi iso ilmiö ja ihan kaikkea tässä kerätä, kerätä varmasti niin kuin, tota, edes käymään läpi, mutta miten sitten niin kuin, esimerkiksi harrastuksissa tai esimerkiksi meillä täällä puolella, niin paljon pelataan vaikka videopelejä, niin sielläkin mm. näkyy väkivalta ja se on taas vähän erinäköistä kuin mm. sitten vaikka siellä kotona tai siellä kaveripiirissä. Niin, tota, että esimerkiksi nyt niin kuin harrastuksissa vaikka sitten, no ei no, se vähän puhuttiinkin, että se ryhmäpaine, ryhmäpainehan oli tuossa äskeisessäkin vähän, mutta just että niin kuin, että miten sä tunnistat sitten siellä harrastuksissa sen väkivallan? Ja viinetaan nyt tästä samaan teet, että me ei siis puhuta nyrkkeyharrastuksista. Joo, ei, ei joo, joo hyvä. Siin ero, Erotus on se, että siinä on siis sallimus ja suostumus, Kyllä. yhteinen sopimus siihen, että me harrastetaan toimintaa, Kyllä. jonka Ilmenemismuoto on väkivaltainen, mutta se ei ole väkivaltaa, mm. koska se ei ole sitä, että se on epätasa-arvo. Yeah. Vaan kummatkin sopii, että meidän nyt yhteinen kiva on, että kolme minuuttia tulee mustaa yeah. silmää, mm. ja se on tosi ok, ja se tuntuu hyvältä, koska me halutaan tehdä sitä. Ja tähänkin ehkä tarkennuksena, että fyysinen väkivalta kuuluu siihen kamppailulajiin, mutta henkinen ei kuulu. Ei kuulu, ei missään nimessä. Ai herra isä, yeah. mennäänhän syvyyteen. Niinpä, nimenomaan. Tämäkin tässä koko ajan pitää, tavallaan pitää pitää mielessä, että millä tasolla liikutaan. Jep. Nii. Tota, niin, siis jos mennään tosta harrastuspiireistä mm. tapahtuvasta, että tulee mieleen niin kuin ehkä semmoinen vanhanaikainenkin malli, mikä valitettavasti kuuluu edelleen olevan, mm. olevan niin kuin jossain kohdin tapana, että, että jossain harrastuksessa, missä on se nyt joku sitten missä mm. joku vaikka pelaajista tekee virheen, niin se nostetaan sitten siihen pramille kaikkien mm. eteen ja pysäytetään toiminta. Ja nimellä osoitetaan, että tämä lapsi teki tässä mm. virheen tai nuori teki mm. virheen ja käsi ylös, kuka kertoo, mikä, mm. mitä tässä tapahtui ja ikään kuin nöyryytetään ja nolataan se, se lapsi siinä kaikkien edessä, jolloin paitsi että siinä voi se aikuinen valmentaja silloin niin kuin käyttää valtaansa väärin ikään kuin tällaiseen mm. nöyryyttämiseen ja, ja silloin tarjoutuu tietysti mahdollisuus myös niille, jotka siinä tarjoutuu hihittelyn ja muun, että et mitä tapahtuu silloin niissä muissa, jotka katsovat sitä tilannetta, tai sitten myös, että heistäkin voi tuntua tosi ikävältä, ja muutkin voi miettiä, että seuraavaksi mä oon tuossa, ketä osoitetaan niin kuin sormella, että, että et, et, et, jotta me päästäisiin jälleen kerran niin ymmärtämään, että miten laajasta ilmiöstä on kyse, että et tämähän on yksi muoto, mm. muoto niin kuin siitä, millä voi satuttavasti toimia jossain harrastuspiireissä, ja, ja, ja sitten jos lapsi tai nuori kokee, että... Alkaakin olla sellainen olo, että ei ole oikein kiva mennä sinne enää, että, että se ilmapiiri siellä on huono ja, ja tulee itselle sellainen olo, että sen sijaan, että mä saisin onnistumisen kokemuksia, niin, niin mulle tuleekin semmoinen olo, että mä oon tosi huono tässä. Niin eihän se voi mennä oikein. Jälleen kerran ollaan siinä, mistä me aloitettiin, että, että tuntuu siltä, että tässä tapahtuu jotain väärää ja todennäköisesti siinä silloin tapahtuu, kun se tunne tulee. Ja näihin pitäisi jälleen kerran aikuisten puuttua, että et, et, kun lapsi tuo sitä viestiä tai... Tai että kun aikuinen itse näkee, että tässä tapahtuu nyt, nyt sellaista, mikä ei tunnu mukavalta. Mm. Että, että esimerkkinä vaikka tämä. Mut että voihan, voihan siellä, niinku, joo, tuli kampailulajat ja tämä, mutta sitten on sellaisia lajeja, mitkä ei ole välttämättä kampailulajia, mm. mutta siellä voidaan silti vähän niinku, sitä omaa aggressio purkaa sillä tavalla, että tulee liian kovaa fyysistä kontaktia. Näitä on vaikea niinku arvioida. Mut että, et, et, et ylipäätään mä ajattelen sitä, että on pitäisi olla sellainen, mistä sulla tulee hyvä fiilis, sä voit oppia ja kehittyä, ja nyt mä en tarkoita sellaista, etteikö voisi antaa rakentavaa palautetta, koska mm. sitä me joudutaan kaikki opettelemaan Kyllä. koko elämämme kanssa ottaa vastaan, että juuri näin, että me voidaan kehittyä, niin me tarvitaan sitä palautetta, ja, ja silloin mm. voi olla tärkeää, että just, ei, mä juttelen sunkaan nyt ja mä neuvon sua tälleen, mutta tavallaan tässä mä tarkoitin vaan sitä, että jotenkin kaikkien estraadilla mm. edessä ei ole joku nolat, Tavana. Mä en, en, en tiedä, ei tuntuisi mustakaan kivalta, jos mä ajattelen, että mä oon niinku vaikka työpaikalla ja mä oon tehnyt siellä virheen ja koko toiminta pysä, tehdas pysäytetään ja, ja sitten mut nostetaan johonkin ja Kaikille yeah. kerrotaan, että nyt meni paketti väärää no, linjastoon ja tota, tämän takia tehdä takia se iso nyt tunnin tämän ihmisen takia. Yeah. Että et et me kannetaan kyllä virheistämme sitten niin kuin vastuuaikuiselämässä, mutta että et nöyryyttäminen ja nolaaminen ei ole se keino, millä, millä niin kuin paras potentiaali ihmisestä saadaan irti. Yeah. Että näin varmastikin niin kuin harrastuksissa, että, että kannustavan... Kannustava kasvatus sekä harrastuksissa että kotona mm. on varmastikin se keino, millä ihmiset saadaan se paras irti. Jep. Väkivalloin ei varmastikaan niin kenestäkään saada parastaan Jep. tekemään. Ja se on myös jotenkin ehkä mahtavaa niin huomata ja nähdä, että, että siihen niin kuin, että ei enää oteta kaikkea niin myöskään niin kuin, esimerkiksi valmentajan huonoa käytöstä. Että, niin kuin, mm. Jotenkin tuntuu, että ennen valmentajat on ollut niin jumalasta seuraava. Mm, niin kuin ei saa kritisoida tai niin kuin, että pitää olla ihan hys, -hys niin kuin, Joo. mutta niin kuin, nykyään on ehkä herätty siihen, että valmentaja ei mm. voi enää tehdä, eikä, eikä saakaan tehdä niin kuin, ihan mitä tahansa niin kuin valmentajan päähän tulee, vaan niin kuin pitää ottaa huomioon. Varsinkin niin kuin, niin kuin tämä ehkä jotenkin korostuu vielä enemmän, kun kyse on niin kuin lasten ja nuorten kanssa mm. tehtävästä työstä, koska lapset ja nuoret on niin kuin, ne kasvaa ne on melko herkässä tilassa. Mm. Niin, mm. Tota, Pitää niitä lapsia nuoria kuin kukkaa kämmenellä, niin yeah. se on mahtava nähdä, niin. ihan yeah. kaikki me läpi Aikuiset mm -hmm. on, on, niinku, ehkä on niinku, ne omat rajat on tosi paljon, ehkä selkeämpiä mm -hmm. toivottavasti. Mm -hmm. Niin se, että tietää se, että, että nyt näiden rajojen yli astuttiin, koska mm -hmm. mä oon ollut, ollut niinku vastaavissa tilanteessa, mm -hmm. että, että joku on opettanut mulle asioita työpaikalla ja mä oon ollut oppimassa koulussa ja se menee tietyllä tavalla, että mulle voidaan sanoa ihan kivitysti, että tee näin, mm -hmm. älä teen noin. Sitten, että tässä meidän harrastustoimintaa se joku valmentaja luopuu mm -hmm. pääpunaisena, niin tietää, että tämä on nyt se poikkeama. Mm -hmm. Mutta jos sun ei ole sitä mihin verrata, mm. niin, yeah. niin se on helpompi sitten vaan imässä sisään, että pääpunaisena mua mm -hmm. huutaminen on ihan mm -hmm. ok, näin mm -hmm. tämä homma -hmm. toimii. Tänään internetin syvyyksissä keskustelua koululiikunnasta ja siellä tosi moni suomalainen avautui siitä, että kuin koululiikunta oli semmoinen, mistä sitten kanssa mm -hmm. niin kun, että sieltä, sitä kautta tuli myös tämmöstä mallia, että se koulun liikunnan opettaja, onneksi kaikki ei ole samanlaisia, mulla on aivan ihania liikkamaikkoja nyt, älkää suuttuko liikaa ni niin, Mutta mulla on ollut myös semmoisia, joiden tapa opettaa oli se, että huudettiin pääpunaisena ja, ja niin semmoista syvää aggressiota ja peliintoa, että jalkapallo on maailman paras juttu ja sitten niin kuin, jotain omia, omia niin kuin, Pahoja tuntemuksia vedettiin pois ja sitten se siirtyy niin kuin, että tämä on OK viikunnan yhteydessä. Sitten mennään mm. sinne liikuntaharrastukseen ja siellä valmentaa huutaa pääpunaisena. Mm. Sitten mennään eteenpäin ja mennään harrastamaan futista ja kokemaan vaikka futis -tota, klubilaisuutta mm. ja sitten huudetaan pääpunaisena mm. raivotaan ja mm. väkivalta menee eteenpäin. Mm. Ja, ja... Yeah. Voi pahat tangeet. Tästä Jep. se ketju taas. Kyllä, mm. Nimenomaan, mutta just mm. niin tosi herkullinen mielikuva, että miten se niin siirtyy ja. ja siirtyy ja siirtyy. Eikä sitä välttämättä mm. edes aina tajua. Niin, että se normalisoituu kyllä, jotain. jotain tämä onkin tässä ihan normaalia. Niin. Ja. ja nuoria se on, se on tosi, ne ei pakko vielä pysty sanomaan sitä, että tämä ei, ei ole se, miten tämän asian pitäisi mm. mennä. Joo. Voin sen verran vähän tässä buffata, että me olemme siis poikien puhelin ja me olemme Väestöliiton alainen palvelu, ding, mutta ding, Väestöliitolla ding. on myös Et ole yksin niminen palvelu, joka itse asiassa nimenomaan keskittyy tähän, että urheiluharrastuksen on oltava turvallista ja sitä harrastusta pitäisi saada harrastaa, siitä pitäisi saada nauttia ilman pelkoa. Hmm. Niin Jos koet, että harrastuksessasi ei ole mukavaa, niin laitan linkin tuohon, niin mene sinne katsomaan, sieltä löytyy hmm. myös. -palvelua, missä voi sitten käydä asiasta puhumassa. Meillä menee aika kuin siivillä, niin tota, siirrytäänpäs eteenpäin, ehkä nyt tämmönen jotenkin, täytyy edelleen kun liikutaan tässä mm. taas niin kuin tosi monella tasolla, niin tota, miten sitten niin kuin parisuhteessa oleva väkivalta? Et se on ehkä niin kuin lähimpänä varmaan mm. nyt myös niin kuin sun, sun mm. duunia. Mm. Niin kuin tai lähisuhdeväkivalta, hmm. mutta hmm. ehkä tällainen nuorten parisuhteessa oleva väkivalta, niin mitä, mitä se on? Onko se fyysistä vai henkistä? No, se voi olla molempia. Se voi olla, jos ajatellaan sitä henkistä väkivaltaa, että, että, että se voi olla vaikka riitojen yhteydessä. Sellaista, että tietää vaikka, missä se toisen kaikista heikoin kohta on ja, ja tavallaan sitä kautta toisen nöyryyttämistä ja mitätöintiä ja, ja arvostelua ja, ja, ja se voi, voi sitten voi muodostua ikään kuin, jos että nuorten parisuhteet kuitenkin luo pohjaa, kivijalkaa mm -hmm. silleen, että minkälaisia parisuhteita sulla on sitten, sitten jatkossa tulevaisuudessa sä vähän oot niin harjoittelemassa ja toki esimerkkinä silloin sulle on mm -hmm. myös ne, se sun omien vanhempien mm -hmm. välinen parisuhde ja, ja mitä se minkälaista vuorovaikutusta sä oot niin oppinut siellä, että onko se ollut se on ollut sellaista turvallista tai ei turvallista ja minkälaisia kasvun sinulla suhteessa siihen myös on, Et sehän siihen vaikuttaa, mutta että, että, että nehän voi olla moni, moninaisia ne asiat, mutta varmaan tyypillisimpiä, mitä tulee niin kuin meidän työssä esiin, että, että se henkinen väkivalta, just tämän, nä näitä mitä mainitsin, niin niiden lisäksi se voi olla ihan sitten niin kuin tavaroiden rikkomista, paiskomista, ovien paiskomista. Tavallaan luodaan sellaista turvatonta ilmapiiriä siellä, siellä kotona, se on, se on ehkä sitä ja ehkä sitä, että ei löydy sellaista, jos kun puhuttiin siitä riitelystä vaikka mm. aiemmin, että, että voi olla myös rakentavaa riitelyä ja sitten voidaan selvittää ne asiat, mutta että, että sitten voi olla vaikka, että niitä asioita ei koskaan, että tulee kauheita riitoja ja, ja niitä ei koskaan selvitetä ja niistä tulee sanottua tosi rumasti asioita ja sitten pahimmillaan vielä, että et siinä tapahtuu tosi raju fyysistä väkivaltaakin, että ne voi olla, olla monenlaisia, yeah. mutta että, että jälleen kerran siihen fyysiseen väkivaltaan, useimmiten sitten viimeistään siihen pysähtyy, että, että nyt mä tein niinku sen ensimmäisen lyöntini vaikka, ja tätä mm. mä en niinku ikinä hyväksyminen, mm. että tällaista tällaist ei voi niinku sallia mitenkään, että, että se on ehkä semmoinen näkyvämpi hälytysmerkki, kun meiltä haetaan apua, mutta sitten kun lähdetään työstämään sitä, niin sitten voikin tajuta, että siinä on pitkään tapahtunut sitä henkistä mm. väkivaltaa, että ja. Et, et se avunhakija ymmärtääkin, että, että mä oon itse asiassa tosi paljon kontrolloinut ja käyttänyt valtaa, ja, ja tähän liittyy esimerkiksi se digitaalinen väkivalta sitten myös, että vaaditaan vaikka, että sun Täytyy näyttää puhelimesta kaikki viestit ja, ja mm. sitten kaikki somekanavat, ne voi aiheuttaa mustasukkaisuutta, että minkä takia sulla on tuollaisia kavereita, miksi sä seuraat tuollaisia juttuja, minkä takia sä kommentoit tuommoista tonne. Ää, se voi olla sijaintitietojen vahtimista, mm. että, että nykyään kun meillä on hirveästi noita sovelluksia, missä niitä voi ihan hyvä, että se voi olla hyväkin juttu ja tämä on ihan ok perheen kesken, että mm. sovitaan, että yes, hyvä, kun tiedetään missä mennään. Mutta silloin kun se ei ole ok, vaikka parisuhteessa, toinen ei haluaisi niitä jakaa niitä eikä siihen ole mitään tarvetta ja mm. toinen vaatii, että sä et lähde mihinkään, että sä jaa mulle näitä sijaintitietoja, niin, niin se on väkivaltaa ja Kyllä. se on sitä kontrollointia, että, että jokaisella on oikeus kulkea sillä tavalla, jokaisella aikuisella ihmisellä sitten etenkin oikeus, oikeus niin kuin san, sanoa siinä parisuhteessa sillä tavalla ja, ja myös, myös niin kuin ei, ei täysi-ikäiset, mutta siis mm. jokaisella on oikeus sanoa, että mä haluan jakaa näitä sijaintitietoja mm. ja sä et sitä tietoa mihinkään. Että myös jälleen kerran siinä sitä, sitä rajaamista, että nämä voi olla joskus sellaisia asioita, mitkä, mitkä nousee tuollaisina tuo havaintoina, että, että meidän asiakkaat voi tajuuta, että että... Tällaista, tällaista mä oon niinku tehnyt ja nyt kun mä tämän ymmärrän, niin mä en, mä en enää halua toimia sillä tavalla ja, ja sitten on mahdollista sitä muutosta tehdä. Ja, ja mikä arvokkain, jos sä oot nuori ihminen ja sä huomaat siinä vaiheessa, että, että tällä mä oon toiminut siinä mun suhteessa, että, että mistä mä voisin saada apua, että mä en enää toimi tällä mm. tavalla. Että sehän on tosi hyvä kohta sitten, sitten myös, että jotenkin halu, haluu niinku tuoda sitä, sitä näkökulmaa, että, että et jos tuntee, tuntee niinku, että, että, että kylmä tolle on toiminut, niin, niin, niin se on myös arvokas havainto ja, ja tärkeä kohta niinku lähteä pohtii, että miten me jatkossa toimimme, ettei kyllä. sellaista tapahtuisi. Nyt on ihan pakko kysyä. Tai sijaintitietojen jakaminen. Mä mm -hmm. rupesin miettimään, että miten jos on vaikka 16-vuotias vanhemmat havu, että, että sun on pakko jakaa sun mm -hmm. sijaintitiedot, että me tietää, että sä olet turvassa ja mm -hmm. se itse että missään nimessä haluaisi mm -hmm. sitä tehdä. Voiks? nuori vetää tämmöisen rajan, että, että ei, mä en jaa näitä. No, mä, mä en tiedä, onko tähän niin. joppuun Hyvä, hyvä. No, pointti. Hyvä. Joo. Toi, toi on hyvä pointti. Mm. Tässä täs on varmaan semmoinen kohta, että et tässä on nyt molemmat puolet myös, jotkut nuorethan myös mielellään jakaa mm. ne tiedot, koska ne on niin mm. kiva, kiva tota, ja turvallinen tunne mm. myös. Et jos sä johonkin, niin ihan oikeasti ihan että joku tietää, missä yeah. mä niin kuljen. Tuo pako, sana pakottaminen oh, on aina vähän semmoinen niin kuin, niin kuin huono, mutta että, että jos mä ajattelen, ajattelen mä en tiedä nyt minkä ikäisestä, jos nyt on 16-vuotias tai 15 mm. tai 14, että minkä ikäisestä on kyse, niin, niin varmaan se ikätaso huomioiden sitten Jeep. täytyy niin kuin käydä sitä keskustelua, mm. että jaksa niitä sijaintitietoja vai etsä, etsä jaa, ja, ja oikeasti voi olla turvallisuuskysymys sitten sille, sille tota, jollekin 15-vuotiaallekin, että Aipa. hyvä juttu, että sä saat mennä nyt, että nyt pääset ekaa kertaa Kyllä. jonnekin, missä et ole aiemmin käynyt, mutta mä tiedän, että mistä mä voin tulla hakemaan, jos tapa tapahtuu jotain. Niin kuin, että tätä täytyy niin kuin ymmärtää vähän niin kuin silleen laajemmin että, et, ja myös siltä näkökulmalta, että, että mikä, äh, miksi se henkilö halua sijaintitiedot. Mm, haluaako se sen niin että, että, että sijaintitiedon joo. jakajan hy hyväksi ja turvallisuudeksi vai haluaako hän siksi, että hän haluaa jotenkin vaikuttaa siihen, että minkä takia sä olit niin pitkä, että mä, mm, mä näin, että sä olit mm. tosi pitkään siinä kohtaa, että mitä sä teit siellä, kenen kanssa sä ollu siinä ollut ja miksi sä siin siinä ollut, että, että, että sehän muuttuu vähän erilaiseksi Minun, silloin no, tämä, no, että, että, että varmaan myös se, se, joka voi sitten ihan mielellään jakaa sijaintitiedot, voi jakaa henkilölle, joka on aidosti, niin kuin, se on ihan ok, että ne jaetaan. Mutta sitten jos tulee semmoinen, että miksi et, sä kyttäät ikään kuin missä on. Jos siitä aiheutuu, jos mä nyt palaan tuohon parisuhdeteen, että jos siitä aiheutuu vaikka riitoja koko Jee, ajan, jep. niin, niin silloin on kyse vähän jostain sellaisesta alueesta, että se, se ei ole ihan ok. Just Joo, tosi hyvä pointti, että just se, on just tämmöinen kon, kontrolli, mm. sit, niin, sit pakotettu kontrolli, mm. että haluaa kontrolloida sen mm. toisen liikkeitä tai jotenkin. Niin. Niin kuin, Mun toinen tuli mieleen, että sä sanoit, että se ensimmäinen lyönti on semmonen, että se, se on niinku tosi pysäyttävä mm. usein. Mutta onko siinä joku, että minkä takia sit niinku muut väkivallan teot ehkä on niin pysäyttäviä, että, että se ensimmäinen kerta, kun sä rupeat kyttäämään jotakuta tai se käyt se puhelimen lävitte, mm. tai tai sitten vaikka niinku riitälet tosi rumasti, että niinku oikein käytät loukkaavia sanoja, niin onko siinä jotain, että miksi ne ei ole samalla tavalla niinku semmosia, että mitä mä tein? No tähänkään ei ole varmaan sellaista ihan ruutuun tyyppistä vastausta, jos siis mä pohdin niin kuin tässä, että, että totta kai jo, jo, jo, tai siis aika monikin ottaa just, kun mä sanoin, että se henkinen väkivalta meillä aika hyvin kuitenkin tunnistetaan myös mm -hmm. niin kuin näiden asiakkaiden parissa, niin kyllä, kyllä niin kuin aika moni voi ottaa siitäkin yhteyttä, että havaitsee näitä okay. mainitsemia asioita, mutta tämä oli esimerkkinä tavallaan, että sitten Toisilla se on niin, että ei ole havainnut sitä tekemäänsä henkistä väkivaltaa, vaan se fyysinen väkivalta on vasta niin pysäyttänyt itsen. Ja sitten kun rupeaa juttelee niistä, niin sit vasta tulee tietoiseksi. Mm. Mutta voi olla myös niin päin, että, hakeut, että ymmärtää, niin kuin, että, että tuota, on toiminut väkivaltaisesti sitten tällä, tällä tavalla. Ehkä, ehkä toi, että, että toi tuommoinen kontrollointi voi olla jopa vaikeampi niin havaita, että sitä ehkä ihminen rupeaa vasta siinä työskentelyaikana, että okei, totta, viekö, että mä mm -hmm. muuten. Jep. Tehnyt tällaista, mutta että, että helpompi on saada sitten vaikka kiinni just ihan hirveästä raivoamisesta, että aika usein mm. niin kuin ihmiset siitä kohtaa sen henkisen väkivallan tunnistaa, että, että, että oman tunnesäätelyn kanssa on ongelmia. Jep. Aina kun tulee joku kuormitustilanne tai riitatilanne, niin se menee, tulee niin kuin ylilyönti, että semmoinen tunnetsunami puskee niin kuin päälle ja sitten sen jälkeen on semmoinen olo, että, että mitä tässä tapahtuu, että että miksi mä sanoin tällaisia asioita, että on niinku vaikea jopa tunnistaa vähän itseään niissä tilanteissa mm. ja se huoli herää niinku siitä, vaikka ei olisi tapahtunut sitä fyysistä lyömistä esimerkiksi. Että, että joku sellainen äh, herättävä asia voi olla se hallinnan menettämisen tunne just M siitä, että ne tunteet on niin valtavan isoja, että on sen jälkeen vähän sellainen olo, että mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mm. enkä mä oikein edes että minä toi, joka karju niin tässä pää, pääpunasena ja. nyt, nyt niin ja sanot tuollaisia rumia asioita. Että en halua toimia sillä on tavalla. Vähän niin rikkoo rajoja itseään vastaan. Joo, ja... Mm, joo mm. kyllä. Ja, ja tämä on kans yksi ajatus meidän työssä, että, että aina kun toimii ulospäin väkivaltaisesti, niin se väkivalta kohdistuu aina myös itseen. Ei. Ja kuten sen sanot, että rikkoo rajoja, jotain omia rajoja mm, myöskin, mm. että, että tota, se aiheuttaa aina sisäistä pahoinvointia ja häpeää ja syyllisyyttä, että siitä väkivaltaisesti toimimisesta tulee aina myös itselle tosi paha olo. Mm. Joten se, on niin kuin, se, menee, se menee sekä itseenpäin että ulospäin silloin, kun, kun tapahtuu vaikka joku lyöminen tai mikä, mikä tahansa tämmöinen. Mutta tuo rajojen rikkominen on aika kuvaava, niin kun, että on se sitten toisen rajojen, mutta myös mm. aina omien rajojen rikkomista. Joo. Mm. Mm. Yeah. No, no. yeah. No. Hyvä. No joku tävä kuin on kyllä, mutta tää on just että meillä käy niinku ei niin kuin, olla niin kuin, temmösen, niin kuin, väkivaltatyön, tömmäs tota, tai sille että niin, nämä teemat ei, ei ole sillä, meillä niin kuin, mitenkään isossa Isossa roolissa tulee aina paikoille. Kiusaaminen. No, kiusaaminen, kiusaaminen on ehkä no. isoin, joo, joo semmoinen niinku yläteema että on tosi kiva jutella näistä mm. asioista. No, no. asioista no. myös niinku. Baiko käpevä tää pari pissasta Hei, et... tekee mieli kysyä tästä kiusaamisesta. Mm. Tähän on niin kuin teema joka puhututtaa paljon mm, ja myös myös puhututtaa paljon semmoinen asia että, et, mm. että... Miksi me puhutaan kiusaamisesta niissä tilanteissa, kun ilmiselvästä väkivallasta mm, kyse Että tämähän on varmaan hyvä, jos teille tulee sitä teemaa, yeah. koska, koska tota, aika monessa tapauksessa voi, voidaan niin kutsua väkivallaksi kyllä, sitä, kyllä, sitä kyllä. toimintaa, joko henkiseksi yeah. tai fyysiseksi. monesti kanssa niin ainakin omalla kohdalla niin paikoitelle myös niin tosi hankalia, koska siinä niin omat kädet on niin sidotut. Että jos vaikka mm -hmm. nuori soittaa ja niin sanoo, että hei mua kiusataan koulussa. Mm. Niin ei, me teknisesti voida niin kuin muuta sanoa kuin, niin kuin että hei puhu siellä koulussa Jaa. opettajalle. Mutta kun on myös tilanteita, missä on niin vaikka puhuttu opettajalle tai vanhemmille, että niin tilanne ei ole muuttunut miksikään, mm. niin sitten on niin tosi hankala Jaa. M, alkaa niin kuin, Jaa. Jotenkin pelastamaan sitä nuorta. Mutta tärkeää, ottaa yhteyttä ja tärkeää, että sanat, että toihan on, on aina niin kuin kuitenkin, huono juttu on, että jää yksin sitten pyörittelemään, koska on Mille. paljon Mille. ihmisiä, paljon tahoja, paljon aikuisia, jotka voi auttaa, Mille. ja, ja tota, se puhuminen auttaa aina. Se auttaa niin aina. Auttaa. Niin. Ja mä aina jotenkin sitä, sitä niin kuin korostan myös niin kuin tässä näkökulmassa, että, että sit, entäs jos on itse toiminut väärin ja on se kauhea häpeä mm. ja syyllisyys, niin aina se toivon näkökulma ja se, että, että siinä hetkessä, kun sä tajuut, että sä tarvit apua, olit sä sitten tekijä tai kokija, mm. niin siinä on valtavasti toivoa. Siitä, voi, siitä aukeaa aina niin, kuin niin hirveästi mahdollisuuksia näin. kuin versus se, että sä pyörität niin kuin omassa päässä. Ne, on, ne muuttuu kauhean isoiksi mm, ne asiat niin kuin, ja tulee vähän sellaisiksi mahdottomiksikin, jos itse niitä pyörittää. Että aina kannattaa hakea sitä Kyllä. apua. Just Kyllä, näin. Tota, meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan. Tästä päästäänkin vielä siltä että mistä sitä apua sit pitäisi käydä lähteä hakemaan. Et jos niinku vaikka huomaat, että olisi sitten niinku paris... no, vaikka, jossa parisuhteessa huomaat, että jos niinku... Käyttäydyt vaikka väkivaltaisesti tai saat sen väkivallan uhri, niin mistä lähtee hakemaan apua? Joo. No siis nyt meillä esimerkiksi Maria Akatemiassa, niin meillähän autetaan 15-vuotiaista lähtien. Meillä on... Sekä, sekä nuorelle naisille että aikuisille naisille suunnattu palvelu siitä näkökulmasta, jos on itse toiminut Kyllä. väkivaltaisesti. Ää, miessäkin sitten tarjoaa taas apua täysi-ikäisille mie miehille niin näihin kysymyksiin, jos on itse toiminut väkivaltaisesti tai sitten jos on itse väkivallan kohteena. Että tärkeänä myös tämä, että apua on saatavilla miehille myös Kyllä. silloin, kun on... On, on ollut itse väkivallan kohteena ja, ja, tota, ja sit, sitten väkivallan kohteena oleville naisille on naisten linja yksi, joka auttaa, mutta sitten näitä nuorten palveluja, MLL lasten ja nuorten mm. chatti on tosi hyvä siitä, että siellä on paljon päivystysaikoja ja siellä vastataan kans niinku kaikkiin kysymyksiin ja, ja olit sitten mitä sukupuolta tahansa, että sinne voi niinku aina ottaa yhteyttä ja siellä on se anonyymi yhteydenotto mahdollista, että se on, se on tosi hyvä. On nettiturvakotia, nollalinjaa, sekasin chattiä. Ja, ja tota, jos sä jaat sieltä vielä sitä linkkiä tuolla Helsingin kaupungin sivuilla, nyt kun meillä oli tämä kampanja, niin sinne on koottu, koottu tota, sitten myös niitä auttavia tahoja. Ja oli ilo, kun me niitä koottiin, että mm -hmm. niitä on paljon. Mm -hmm. myös tyttöjen mm -hmm. talo, poikien tai poikien mm -hmm. puhelin, yep. että, että näitä palveluita on saatavilla, että ei tarvi jäädä sitä tunnetta, että jää yeah. yksin. Yep. Mutta sitten muistaa myös aina, aina ne lähellä olevat, että sehän voi olla vaikka kirjaston täti, jolle käy sanomassa, mm -hmm. tai se voi olla se mm -hmm. terveydenhoitaja, kuraattori. Kuka tahansa kuka on semmoinen, ketä ajattelee, että, et, että toi on semmoinen turvallinen ihminen, turvallinen aikuinen, kelle mä voin sanoa tästä asiasta, niin sitten taas hän voi miettiä, että mihin, mihin voi niinku hakeutua, mutta, mutta ny, nyt kun tuolta netistä hirmu helposti myös sitä apua löytyy, niin, niin esimerkiksi sen linkin kautta voi käydä kelaamassa vähän, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Yes. Hyvä, nimenomaan ja just niinku ehkä tästäkin, että oletko se sitten niinku väkivallan tekijä tai se väkivallan kohde, niin aina on apua mm. ja tukea saatavilla ja että ei jää näiden kanssa niinku yksin ollenkaan, vaan tota Just ja ne nettijututhan on siitä siis tosi kultaisia, että ne ei ole paikkaan sidottu. Mm. Että kuka tahansa, joka tän nyt katsoo Suomen maassa tämän lähetyksen ja menee sen linkin kautta katsomaan, niin siellä on juuri sinulle se, se apu. Ei tarvii miettiä, että kun tänään ollaan puhuttu mm. niin helsinkiläis mm. näkökulmasta Helsingin kampiksesta, mm. niin ne linkit siellä ei ole PK, se sidottua, Kyllä. vaan. Ja menee ihan niinku suomineidon jalan pohjista sen pään päälle asti. Yeah. Kyllä, eli siellä on paljon nyt koottu niitä järjestöjen, ja järjestöthän palvelee valtakunnallisesti siellä, niin, niin tota, niiden, niiden apuja ja, ja tota, tosiaan niin kuin meilläkin kaikki kohtaamiset on mahdollista tehdä videovälitteisesti mm. yksilökeskusteluissa ja vertaisryhmissä, ja näin varmasti monissa muissakin tahoissa, että, että asuisitte missä päin Suomea tahansa, niin yhteydenottaminen on mahdollista. Mm. Joo. Ja jotenkin mä haluan vielä niin kuin sitä korostaa, että, että, että just se ajatus siitä, että se väki, vä, väkivalta ei koskaan hy, hyväksytä ja se ihminen hyväksytään ja mitä tahansa olisi tapahtunutkin, niin kuin sä sanoit, että oli mm. sitten tekijä tai kokija, että, että, että, että se avun hakeminen on niin kuin äärimmäisen tärkeää, kyllä, mitä sitten siellä olisi tapahtunut. Nimenomaan. Ja kukaan ei näissä palveluissa niin varmastikaan syyllistä tai, mm, ei, tai muutenkaan, että ihan, ihan voi kyllä rohkeasti hakea, hakea sitä apua. Kyllä. Kyllä. Hei, hyvä juttu. Oli mahtavaa keskustelua tässä taas. Aika, aika meni kuin siivillä. Mm. Kiitos Hanna, Kiitos. että tulit tänne Kiitos. meidän kanssa näistä asioista jutkailemaan. Ja, ja tota, Ei mulla sen kummempia. Jäikö teillä vielä jotain mielen päälle, mistä haluatte jutella? Ei tosi vielä. hyvä. Mä, niin kuin silmät kutisia ja niin. lupa, lupaa <laughs> että mä, mä voisin jatkaa sen siis varmaan niin. toisen tunnin. Ihan Aika itsensä. meni nopeasti. Aika niin. meni tosi nopeasti. Jaa. Jep. Jaa. Hei, kiva ja kiitos. Mä ollaan poikien puhelin. Näkyy Lään taas varmaan ensi viikolla itse asiassa. Eipä tässä sen kummempia. Niin. Kiva kiitti, moi. Kiitos. Moi.